سوچتا تھا ظلم کیا تجھے تو انکار کر دیا سب کو منا صاف کر دیا اظہار کیا کسی نے تب یاد کیا تجھے تم نہ ہوتے تو غم نہ ہوتے ہم راتوں کو ویسے تنہ نہ ہوتے تم نہ ہوتے تو ہم نہ روتے اور گال اشکوں سے نم نہ ہوتے سرپ ایسی لگائی تو نہیں یہ زخم بڑھتے ہیں کم نہ ہوتے تم نہ ہوتے تو آج ہم جو ہیں وہ کبھی بھی ہم نہ ہوتے تم نہ ہو رہا یہ برسوں سے کیسا امتحان ہے جینا ہے میری جان لے اختیار ہے انتظار جبکہ سن چکا میں کسی سے نہیں کیا اپنی ذات سے دھوکا ہے دیا بار بار اور کہا کہ تیرا آخری موقع ہے گھر کتنے عاشقوں کے سدمے ہے آگے عشق طوفان صاحب ना के हवा का झोंका है कितनी हैरत की बात के हम नाकामी ना हो रहे पर ये तब तक, तक मुमकिन जब तक हम आंख ना खोले मैं किस सिमत जाऊं कहां करूं तलाश तुझे तूने जाते हुए पैरों के निशा तक न छोड़े भी बैट के सोचता हूँ मैं तेरी मेरी वो बात है इंसान रहता जब साथ फिर पीछे रह जाती हैं बस यादें सह भी पाओगे जुल्म क्या तुम जितने मुझ पे तुम जान मेरी हम कुछ नहीं कहते तुम बेबजा घबरा गए घबरा गए कोई पर सही कहना पड़ा है کہا وفا اس دنیا میں پر بھی ہر طرف میں پہلے بھی ایسے روز سننے میں آتے ہیں کوئی دڑ پاتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں جو پھول سے ہو پتھر بھی برساتے ہیں کیسا امتحان ने जीना है मेरी जान ले तुझे